ووقفت نخمة الحال ووبتشامير ما في حياتي قرني كندير نخمم او سهل ليل بيكمي ويكا نشوف حليتي غدا ايه هم اكبر مشاكل اشغلت حليو جيب بيخاوم فيك تترام جاموني بحرامي عرب عرب من بارش ما شافونيش نشافلي الرية تريري واقفة فراسة تركة تسعين بغعشي شيساقن جوهي فكرشي يقولي كيف نتسعين ضعفت قدام متار فيا تضرر زقاو منك تشارجع الحكم طاوله عامل بنوبي كل النار غدا وك تزين نورك يجري المعضي طويت والحذر فيك يتسين قرني افكر رجمي ولي كندير نقف نخمم بيني خنجير بغيت نصب الحلم بغيت شمير بخلي هوني كمل في حياتي من الفقر الجمي واللي كان نقف نخمن بني غتاجي بغيت نصف الحل بغيت شمير اخليه يكمل في حياتي غصالي